Хмельничанка Валентина Коваль очікує в черзі на ПЛР-тестування. Жінка стоїть на вулиці перед центром первинної медико-санітарної допомоги No1, 15 хвилин. Я не знала, що така черга води ще й на дворі, але ж передбачала і втягнулася тепло. Вчора я зателефонувала лікарю, вона виписала направлення. Сьогодні запросила на тест. Процедурна медсестра Леся Остапова записує дані Валентини Коваль. Одягає рукавички, здійснює забір мазків з носа та горла. Аплікатор ставить у пробірку, її – в пакет, який підписує. Кладе зразок у спеціальний холодильник. Леся Остапова розповідає, скільки потрібно чекати на результат тесту. На результат тесту два-три дні буває день. Лабораторія загружена, дуже багато людей, тому швидко вони не встигають. Сьогодні я вже зробила 29, вчора в мене було 56, вчора 66. За останні два тижні, розповідає директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль, центр фіксує зростання кількості підозр на ковід-19. За її словами, сімейні лікарі людям з підозрою на ковід видають направлення на ПЛР-тестування або роблять в кабінеті швидкі тести. Раніше ми брали 200 заборів ПЛР, а зараз це 400-430, вчора, здається, взагалі 600 було заборів. Якщо людина контактна з пацієнтом, хворим на коронавірус, на її симптоми, і швидкий тест підтверджує, вже ПЛР не потрібно робити. Стільки зараз людей очікують на ПЛР-тестування біля пункту забору біоматеріалу, який знаходиться на території поліклініки номер 1 Хмельничанин Леонід Фурса розповідає, очікує в живій черзі, на певні години не записувався. Вже годину, мабуть, стоїмо на холоді такому. Вчора була температура, сьогодні вже немає, але ж участково дала направлення на тест. Завідуюча амбулаторією номер 2 сімейна лікарка Галина Когут каже: на безкоштовне ПЛР-тестування направляють усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання. До цього пункту забору біоматеріалу направляють пацієнтів з чотирьох амбулаторій. Тут обслуговуються люди із першої, другої амбулаторії, дев'ятої амбулаторії і восьмої амбулаторії. До часу ми розширили період виробки, ми розгружаємо ці черги швидкими тестами, експрес-тестами. Ну, але багато людей, які хочуть ПЛР-тест, ми не можемо їм відновити. Як розповів генеральний директор державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Микола Габрикевич, черги на ПЛР-тестування утворюються, бо зростає кількість хворих на ковід. За його словами, в області циркулює штам коронавірусу омікрон. Якщо розбити по днях, то 4100 тисячі Опрацьовано тестів щоденно. В один день трошки більше, в один день трошки менше. Ці пункти забору матеріалу, які в хмельницькому працюють, вони працюють з 9 до 13 годин, ким відправляли 28 числа, це 32 проби з різних регіонів області. І в нас всі 32 100% штам омікрон. Інкубаційний період, скритий період, він значно скоротився, і дуже швидке розповсюдження цієї хвороби йде. За словами Миколи Габрикевича, аби не створювались черги, довести планують додаткові експрес-тести, які робитимуть сімейні лікарі. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, новини на суспільному Хмельницький.